Érted Értettel át, minden áldott! meg kell nem érzem magam. Égít tőlettel, így a elemegen szem. Kegy hogy átölé, Mellettem számodra, mindig lenne hely. Tudom az ottem Steve, in, cap, mint a sigh Kellek im, hip, fog, aki figyerem, SMB, yusak, kor, yabban a tüv, Mert kell, ez a test, ez a zers, ez a sely in, cap, mint a sigh Kellek im, hip, fog, aki figyerem, SMB, yusak, kor, yabban a tüv, Mert kell, ez a test, ez a zers, ez a sely Nez, nez, laf, laf, laf, dechak, taf, bo, Nem verem nevére, nem lapla, de csak távol, gonizak, hazudak, ha, érted, Úgy varom már, hogy átöllej, mellettem számodra mindig lenne hely Tudom az uterettem masszul mély, de ott az a lágut vége ne fény Úgy varom már, hogy át mellettem számodra mindig lenne hely Tudom az uterettem masszul mély, de ott az a lágut vége ne fény